اگلے دن پتا چلا جناب مجھے پکڑنے آ رہے ہیں فیصلہ کیا کہ جی عمران خان بہت بڑا دہشت گرد ہے ارے ارے وارنٹ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو پکڑنا ہے میں تیار ہو گیا میں نے کہا چلو جیل بھی دیکھ لیں گے دہشت तो बना بنا دیا انہوں نے اچھا ذرا سنے آپ اب ذرا تھوڑی خاموشی ذرا سنے بات تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں ہم نے اس ملک کی آزادی کی جان لڑنی ہے اب سنیں ہمارے ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک ایسا انسان ذرا غور سے سنے وہ امریکہ میں پروفیسر تھا اچھا بڑا پیسہ کما رہا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں تو اپنی نوکری چھوڑ کے امریکہ سے یونیورسٹی میں جدھر پندرہ سال سے پڑھا رہا تھا پاکستان آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ ایک نئے پاکستان کے لیے جدوجہد کروں گا پیسہ چھوڑ کے آ کے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے میرے آفس میں کام کر رہا ہے اب سنیں ہری پور اسے ہوتا کیا وہ ٹی وی پہ کوئی بات کہہ دیتا ہے جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف اس نے کوئی بات کی ہے اگر اس نے کی بھی ہے تو اس کا ایک طریقہ طریقہ یہ ہے کہ وہ عدالت میں جائے عدالت اس کا بھی سنیں اور جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ادارے کی توہین کی ہے ان کی بھی سنیں اور جو عدالت فیصلہ کرے ساری قوم کو قبول ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کو اغوا کیا دو دن پکڑ کے اس کو بند کیا ہمیں کسی کو نہیں پتا کدھر لے گئے اور ہری پور سب سے جو شرمناک چیز میں بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ میرے ملک میں یہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا ایک یونیورسٹی اسسٹنٹ پروفیسر کو ایک جملہ اس نے کوئی ٹی وی پہ کہہ دیا اس کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جلیل کیا اس کو جنسی تشدد کیا دو تین اس کو رکھا سب سے پہلی بات کس قانون کے مطابق کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے ہم نے سنا تھا چلیں جی دہشت گردوں کو اس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کو ایک جملے پہ اس طرح کر کے بند کر کے تشدد کیا اور زینی اس کا ایسا اس کی صورتحال حال ایسی تھی کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا اس کے بعد جب وہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے آتا ہے تو میجسٹریٹ اب یہ عدالت نے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کے پر تشدد ہوا ہے عدالت میں یہ سابت ہو گیا ہے میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے اس کے باوجود جو میجسٹریٹ ہے وہ واپس بھیج دیتی ہے اس کو پولیس کے پاس جنہوں نے تشدد کیا تھا اب میرا سوال یہ ہے اپنی ساری قوم سے کہ میں نے عمران خان نے کیا کہا جو آج مجھے دہشت گرد بنا دیا ہے کیا کہا میں نے میں نے تین چیزیں کہیں اور یہ سن لیں اور فیصلہ آج ذرا آپ فیصلہ مجھے سنا دیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ میرا آفس میں کام کرنے والا اس سے یہ ہوا ہے تو تین چیزیں میں نے کہی میں نے کہا نمبر ون کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا پولیس نے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں دوسرا میں نے یہ کہا ہم قانونی طور پہ ایکشن لیں گے یہ نہیں کہ میں ڈنڈا پکڑ کے ماروں گا میں نے کہا ہم قانونی طور پہ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور تیسری چیز میں نے کہی کہ یہ شرمناک چیز ہے شرم آنی چاہیے اب ذرا ہریپور مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی آ... کوئی انسان جب ایسا ہو کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر جو سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے خدمت کر رہا ہے اس کو ننگا کر کے آپ تشدد کرو تو کیا میں نے اس میں کوئی غلط بات کہی ہے کیا یہ میں دہشت گرد دوں جس نے یہ کہا ہے دہشت گردی کا کیس کر دیا میرے پہ اور میں آپ ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ وہ دہشت گردی کا کیس کیا ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی اب دنیا کے اندر یہ خبر گئی کہ عمران خان کو دہشت گردی میں ایف آئی آر کر دی ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوا مجھے نقصان نہیں ہوا اس سے سارے دنیا میں جب پتا چلا کہ پہلے تو ان کو پتا چلا تو شدت ہوا ہے اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ جناب مجسٹریٹ واپس بھیج دیتا ہے پولیس کے پاس جو تشدد کرتی ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے ساری دنیا میں یہ خبر گئی یہ جو ایک کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ عمران خان نے کوئی دہشت گردی کیا یہ اس ایک وجہ سے کر رہے ہیں پاکستانی قوم یہ آپ کو دیکھ کر ڈر گئے ہیں ان کو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی کرتے ہیں پہلے سازش کر کے نکالا وہ پبلک ساتھ آ گئی پھر پچیس مئی کو پولیس کے ذریعے ظلم کیا انہوں نے یہاں عمر ایوب اس کے اوپر جو پولیس نے تشدد کیا اٹک کے اوپر وہ بھی ویسے عمر اس کے اوپر بھی کیس کریں گے انشاءاللہ وہ پولیس آفیسر پہ بھی ہم کیس کریں گے جب طوفانی اپنی ذمہ داریوں کو تم جان رکو تم پہچان لو ان کو کرسی سے اتارو تبدیل سب کو ممی ڈیڈی کہہ رہے ہیں. پارٹی انہیں نے نہیں پتا کہ جو جنون ہے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنوں میں سپورٹرز میں نوجوان تو دور کی بات ہے ہماری خواتین میں جو جنون ہے اسے ہی شکست دے دیں گے ان کو تو یہ جب پچیس مئی کو کھڑی ہوگی پھر سے ظلم کے باوجود اس کے بعد سترہ جولائی کو پنجاب میں بیس بائی الیکشن آ گئے دھاندلی کے باوجود انتظامیہ کے باوجود ماشاءاللہ اللہ یعنی